الله رحبار الرحیم بعدا و درس قری با فایل باید ریپلیس ریپلیس جو کو چیل بیسرد شرط تای در فایل خدایم بم شرط تا فقط چی میکنه اگر پیدا شد با کلمه بعدی چی کو ریپلیس بار تا ریپلیس تا ہر چی دو والا داره یک دونه دونه ریپلیس پلیس میکری یک یک یک یک ریپلیس هه هر چی کی هر ریپلیس ریپلیس سرچ به این جایی که ورد بود چی رشتا شده؟ کلمه جایی یکی کلمه یکی کلمه کلمه دیگر کلمه او بود؟ او بود او جایی که ورد بود کلمه چی رشتا شده؟ کلمه مثلا سفر، سکشن، خط، بوکبار، کومیت، فوت نوت، اید فیلد، قیبال، هر آبژیکت های که خط میخوایم خواهی به کش مثلا این لائن بریم لائن چند بریم؟ لائن ده خط دون داریم خط دون این دو خط بینیسید یا سی خط ایره دو گتو خط دو خط دو خط دو خط دو خط دو خط دو یکی دو سی چهار پند شش هفت لو ده خط داریم در خورده چی بیشه یک خط بیشه دو گتو این arka gerçekleş beraber kart sara el leje tamam hallediyorum izle lozadan 둘둘 o sorunu gidereken çirir ama zevk var yani bazdan baş baş gelecek 80 verifti 80'una beraber yak 80'ler de bela leje aslında denan ay 80'den başlar diğer aşas kod diğer می خواهی با کمیت بری کمیت رویو می خواهیم کمیت چیز روز بریم فود دو تدلو نور رفرنس می رفرنس تیباله اونوز می خواهیم و از می هر دایگ آبجکت از این آبجکت شده می خواهیم از چیز سفاده می Go گو تو گو تو دیگه هستی شان کس چیز؟ کانترول جی کانترول آل Ctrl H. Ctrl H. Please Ctrl H. you need to do something. Select the you to select. Select Select object. Select Select the object. Select the object. Select object. object. Select the object. Select the object. Select Select object. object. Select ما اونای که با ایریش سایکل چس فروخته ایدنورد، مارچیکیم تخم، دیوید این تخم نکه، چرا؟ ایم اون که کار. سلیکشن پن صفی سلیکشن پن رو میره برد ترشی ابجیک جو وارد انتخاب میکنید کنترل اد میگیریم بینیم تا بیدید انزرد تا ب خاطر بخاطر علاقه کردن اجکت های بیدید ازوز خیلی در انزرد چی کار میتونیم انزرد که خسمی که از نامشون پیداست وارد کردن رو وارد کردنی یعنی نه نه اشیای بیرونی یا خود داخلی ابجکت ها که هست چه میکنید نو داکمنت اضافه میکنید یعنی از دیگر چی میشه اضافه از تنها استبنزر تصویر میخواید چارت میخواید هر چی میخواید کامنت فوتر هیدر تمامش هست کجا میشه؟ از, از, از الزر اول به از, از, از ابتدا شروع میکنیم کور پیج هر کور پیج میخواید اضافه کنید پیج در کتاب قالگا نه از صفحه 10 پشت کتاب باید پشت کتاب باید دیزایر هایش که ساخته شده هست میتونید دیگه هم خودت بسازید باستفاده از شکلها مثلا از شکل می خواهید یک کار پیج و سوید چی می سال شرشتا میکنی؟ دیگه کلک کرد انتخاب میکنی؟ شیخه لوگس؟ مثلا بعضی ها کتاب های که نوشتا میکنی؟ بله بعد دکمون تایتل هم کتاب که رشتا میکنی چی هست؟ اینوارش میکنی از واسه میکنی ورد سا چرا ورد؟ چرا نشتا کنشتا کنشتا کن اکس خویی کنی این اگلید بزن دیگه اکس بیر تشوش چرا خویی بیارم دیگه اکس؟ این از جا میری پکشار روز آفا میکنی در We have loads. God, so how much is <laughs> it? We So, you think it's a problem? Yes. It's What is this? with weird. I'm a bad guy. I'm a bad guy, I'm I'm a bad guy, a bad guy. I'm تغییرش می‌ده. شکل دیگه بهتر سر بر میاد. Set to back. باشه، سایت کانری. این تصویر دیگه نه فرشتش. تو چرو الو چت چ بیکچر سوخ گونہ اور کا فلیٹ کانی دی وین ایزرت اس ویچ میچر چینجز لیکن ہوا ختم نہیں ٹھیک چہ دخخت رہی ہے چرونہ اے نیه ya اینکه نشست تصویری تصویری چون اینجا ما داره داره سعی میکنه پریویو نکنه نه؟ میبینی که کلا پریویو نمیکنه. داره سعی میکنه موقعیت کنه. میتونی که با من بازی کنی شنیدی؟ تصویرمون که شما دیگه چی می‌نامیم یوزر می‌کنیم کرده کار تاریخ کدومه؟ تاریخ شیوه کتاب است. تاریخ که نوشته شد. تاریخ نوشته شده. اینو انتخاب کنم تا نه. سالش تاریخ داده دیت، ایر. نه؟ اصلا گذاشتم. سال کاری. اینجاست سالش مشخص می‌شود. نه برای نگاه زنده کار پیچ. در ازنده کار پیچ می‌خوام. دیگه کارپیج می‌خوادی؟ از جمعیت این از سایت office. com کارپیج بیگریم. مثلاً از کارپیج از سایت اینترنتی؟ این کارپیج خالی است. از سایت خود مایکروسافت در صورت نیتان غواص لباسی این قسمت می‌ری. ایجام میاره دیگرنش. دیگرنش میاره. می‌خواد سپاس کنه. ریمو فکارپیج بیگری. کلیک میکنه ریموشده. دوستم بیگریس. برای پیچ از یک تاپی خالی می‌ندازه. هر چیخه کلک میکنی و خیلی صفحه خالی اضافه شده میکنی صفحات خذیاد کلک کرده بود صفحه خالی هر روی که بودی توسط متنا بودید از دامه دامه دامو ایک صفحه خالی اضافه میکنه بودی پیت بریک یک ورقه متن از یک ورقه به خط دیگه پاراگراف بخم اینجا در صفحه بعد برن اینجا صفحه بعد برن اینجا صفحه چند خالی شد حال کلک نکنم بلک پیج پیج بریک ببین؟ از این قسمت از صفحه بعد برن اینجا چه شد؟ صفحه بعد برن ببین؟ دست پیش ده اینجا ما دست پیدگش ار بری چرا؟ هی جفتیم پیج بریک بریک چرا میگن؟ شکستاندن یا وقف بخواهم میگه بریک شکستان دارد مظر به جون رفق میکرد فرق میکرد دیگر ما داریم تیبل تیبل؟ جدوال جدوال؟ چرا خیم جدوال اضافه میشه؟ اینجا این اینجا اینجا خودش یک چند در چند تیبل گفتی نمی بندی؟ دهی در اشت اک تیبل میتوارد؟ خودت اضافه کنید؟ تی بال متشکل از 60 ساختار ساختاره. چند ستون داشت اوجای تی تو؟ چند ساتر داشت اوج؟ و با چی حالت بوده؟ فکت فکزت کالا وید. از برش 10 داشته هر آرد کلمش 10 هر ستونش داشته یا با ما محتاجه که داره من یا با صفحه میشه من شوه با می صفحه بزرگ بزرگ میگم، OK میکنی؟ با صفحه میشه، من ازش 100 دلارش، 100 100 ست دانش دلار. چند تا؟ ده دلار. 1 یکی دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو، ده. اصلا نبیش کنید تا به نویا کپا. سو زیاتر جو تر داشتی بذارت جات ولی هر چیز بذارد یه کار میکنه. خرچه نه؟ اصلا نام خریداری است هر چیز. نه مثلا بش این وان میکنیم. دا ویلوریشن. این سر مثلا اینجیا که این وان دار پولش بسته دیگه دیگه نه او سرد را میشه اسم ولد اینجا اسم ولد اسم ولد اسم ولد اسم ولد هم میشه؟ ببینم مثلا فرض یک حاضری است مثلا من موکروس حاضری جور کردم ببینم ها چه جورش کردم؟ ها جدوال ای چه یک جدوال است ایم ایم ایم است سی در سی وچار سی در سی وچار این جدول است. پس بس ایرج چرا هم کنیم چرا کار برداشت. تو شد؟ دیوان. اس چون جای اصلا در سی شما ا فرض کرو و اس چیکار میکنی انداز جدول کار اسات نی و شماری میکنی و اس چیکار میکنی از جدول و وردا تو مسارف ماهانه دستفانا میکنی چیکار از جدول جدول کاربرد جدول کاربرد دار جدول طریقه اضافه کردن شونیس کہ از جایزی انتخاب می یا از جا میرید زرد میگید یا دراغ تیبل میگید رسال می تیبل دراغ می کنید قسمه یک تیبل هست یک تیبل هست رسل شده پنسل میشه از که میشه؟ خودش راست در زکتت جا بیم کج دا میشه جدوال دیگر جدوال کجی باشه الكوربس طبعا او او خير او الاسئله ايش ميخوانه طيب طيب ارسل لك يعني انا اريد اذا اذا فكرنا شازين زدت ميري دیجا باچه دیگه فاسلا میتی مویم از خواد. فاسلا باید کتی؟ ایش بس چی جدا میکنی با مرتبست فرمانی کن خواد. فادر نیم، دیگه مثل پروگرام. مثل یک هز، احمد هز، داود فرسکو، یاس، سهود دانوشی از زنان دیگر او سا خودتا بگوییم خودتا بگوییم نشتا که مثل ورد اینو می خواهد من چی کنم به تیبل چی کار میکنم؟ انتخابش میکنم میرم نیجا تکست تو تیبل میر شد تکست تو تیبل چی می خواهد؟ نمار اف کالان چه ستون دارم؟ دو، چهار تا باشه چهار تا خرم سر که بله نیم بالاتر بردن خب جدا تو جدا رو داره چهار رو دیفالت گرفته دیگه دیگه چرا کام کام ستوناش رو با چی فاست جداشن سپریٹ تکست ات با چی جداشون بتاب پاراگراف کما یا هر چیز دیگه با بر چاپسون واجی دو لا فاتابس تو دا فزیدید ییجا دو لا فاتابس ائے یک بزنید کامروست می‌رسد؟ نکایی تو مکان دوگانی می‌رسد. در کی؟ آدرسش چی؟ موسادی کامروستش از یادت هست؟ کامروازی که داریم. از زدن یه دیگه چی داریم؟ اکسل است برای چی؟ یه ورت. نرو ورت دامو. خداش است. یعنی جدول جور می دونم بیم اکسل. excel اخترات بله. می. استفاده کنی؟ که. رو hîçê şe evale hez eq neştêj xlas za çendêma bîst û yek ya bîst û dîû û du çi îd بس dêse bîst û yek na bîst û dubîstû yekê digo duşembê nê ver hbîst û du î mê wale gotim bîst û du sae xelete meddar çend Ила это. И это. Сидит в тевале. Да. Веранейша. Вот с контабил, потому что не не, в хонем. Тевалишина. А я не арабач там тарим وزاد من دقت شم وش رو بذار کسب کنیم. نه نه وقت دویتی بالاست. اما خاص دیگه. ضرورت بکار بینه نه و تر نیزت دویتی بال میگن مقدار